Vi er til Præstegårdens Storekymme. Præstegården er en meget større gård, end det lille husmadstede, vi var på før. Og gården er også indrettet mere moderne, det vil sige, at vi er nu i tiden omkring 1900. Og det kan man tydeligt se i køkkenet her. Den største forandring er det store syrbjerdskuffur, som har plads til at lave mad til mange og lave mange retter af gangen. Og det var en helt ny ting, der kom i anden af 1800 tallet når man kigger sig omkring i køkkenet her, så er der også nogle andre ting, som afviger noget fra det, vi så i husmandsstedet. Der var det mest lavet af træ eller jern. Her er der masser af evaljevarer, der er kovretøj på væggene, og der er også krukker med affiancer eller porcelæn, som har mel og sukker og hvad der ellers hører til køkkenet. Måske har I lagt mærke til, at der stadig ikke er nogle små kommertråde på nogle af genstandene her. Det er fordi, at det faktisk ikke er museumsgenstande, som vi så et andet sted, men det er et det er noget, vi bruger, når vi laver mad i køkkenerne og laver smagsprøver til vores gæster på weekender og ferie. Selvom genstande her i køkkenet, som ikke er museumsgenstande, og nogle vi bruger aktivt, når vi laver mad, så er altså alligevel gamle mange af dem. Vi kan fx se denne her øh, budeform som er blevet klinket, fordi den har været gået i stykker. I dag vil vi nok kan se den og købe en ny, men dengang der passede man bedre på sine ting og brugte dem i længere tid.